کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میرے ساتھ عوام ہمارا استقبال کیا میں آپ کا سب, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج اس ریلی سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ کیوں یہ امپورٹیڈ حکومت جو ہماری ریلی نہیں ہونے دیتی تھی آٹھ مارچ کو انہوں نے تشدد کر کے ریلی روکی اور اس کے بعد کل پھر انہوں نے ہمیں ہماری اجازت ریلی کی نہیں دی اور آج جس طرح کا لاہور کے عوام کا استقبال تھا سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ کی. کیوں یہ ڈال رہا ہے میں سب سے پہلے آجا جس طرح کی, اس کی شہادت کی گئی کارکنوں میں حالت خراب ہو گئی حکومت کو ایک نئے بنا دو آؤ میدان میں آ جاؤ پتا چل جائے گا میں کبھی بولوں گا نہ یہ کبھی کو معاف کرے گی یہ جب تک انصاف کے کٹہرے پہ وہ ہمارے وہ پولیس والے اور جن جنہوں نے تشدد کیا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو سزائے دلوائیں گے دوسری چیز میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھے یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے ذاتی مفادات کے لیے کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا سب کو پتا ہے کہ جب بھی میں زبان پاکستان سے نکلتا ہوں میری زندگی خطرے میں ہے اب ایک اور چیز ہونے والی ہے جو ہمارا پارٹی کا فنڈنگ کیس تھا جس کو فورن فنڈنگ کہتے تھے جیسے چلے گا کہ نو لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سامنے آئے گی ساری قوم کو پھر پتا چلے گا کہ تحریک انصاف قانون کے مطابق پیسے کٹھے کر رہی تھی اور یہ دو جماعتوں نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا ساری قوم کے سامنے آ جائے گا بھی دوسرا انکشاف ہونے والا ہے میں میں میں اپنے لہوریوں کو پیغام دے رہا ہوں اور ادھر سے جو سب سے مقدس جگہ ہے لاہور کی داتا دربار سے انشاء اللہ اگلے دوار کو دوپہر کے دو بجے ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے اور میں یہ چاہتا ہوں میں سارے لوہریوں کو کہہ رہا ہوں یہ جلسہ ہمارا دن کے بعد ہوگا میں یہ اور یہ چھٹا جلسہ میرا مینار پاکستان میں پچھلے بارہ سال میں یہ چھٹا جلسہ انشاءاللہ ہوگا اور میں اس لیے دن کے بعد چاہتا ہوں میں ساری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں جہاد, اور نظر نہیں آئے گا اس لیے میں سارے لاہور کہہ رہا ہوں کہ دوپہر کو ہم نے جلسہ کرنا ہے دو بجے سے جاپنے شروع ہونا ہے اور ان شاء اللہ میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم نے کیسے کو دل دل سے ہے جو یہ چور اور ضروری سازش کے ہمارے مسلط ہوئے, ہوئے نے میری پہ ابھی سے جاری کریں اتوار کو انشاءاللہ ہم ساری قوم کے سامنے بتائیں گے کہ کیا پاکستان کے مسئلے کے حل ہے کیسے ہم اپنی قوم کو حقیقی آزادی دے کے ایک عظیم قوم بنا سکتے ہیں خوشحالی لا سکتے ہیں کیسے ہم نے مل کے جد و جہد کرنی ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور کیسے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں بتاؤں گا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل اگر ہم نے ایک آزاد ملک بن کے رہنا ہے خودار قوم بن کے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ساری قوم کو مل کے اس جد و جہد میں شامل ہونا پڑے گا اور جب ہمیں قوم بن کے شا... اس جتو پہ مل کے جب مقابلہ کریں گے کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی وہ پاکستان بنانے میں جس کے بننے میں نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شکریہ